بيض الله وجهك اساب الجمايل احمد العبري يطول المستحيله عاش بورا كان مع كل عايل كلمته تكفي وتعدل كل ميله تكسف الجمائل احمد العبريني طول المستحيل عشبره كان مع كل عايل كلمه تفي وتعد الكل نيل طيب هو مش كسب الجمائل احمد يا جحلي افتحي سلطان الفرايل يا من كف يدخيل وللبعيد ولالحمايل مرخص الغالي ويب الكل حيله يا جحلي افتحي سلطان الفعايل يا جحلي افتحي من كف يدخيل للقريب وللبعيد ولالحمايل مرخص الغالي ويب الكل حيله يا جحلي افتحي سلطان الفعايل يا جحلي ساح من كف يدخيل عشان واشهد انه فخم الاهل والقبيله، اشهد ان للفعل قايل وطايل واشهد انه فخم الاهل والقبيله ويا الله وجهك السب الجمايل احمد العبري يطول المستحيله، عاشق كان معني كل حايل كلمتي تكفي وتعدل كل ميله ويا الله وجهك السب الجمايل احمد العبري يطول كريم مثل كريم ابن الاصايم ما نجد منك سيا من وسيله والنعم الزود يا راحلك ما يدفع لهم الطيب كل جيله الكريم مثل الكريم ابن الاصايم ما نجد منك سيا من وسيله القريب والبعيد وللحماي المرخص قال ويفتك كل حيله يا جعلي افتاحي سرقان الفعايل يا جعلي افتاحي من كفه تخيل القريب الحمايل مرخص الغالي ويبذل كل حيله يا جعل يفتاح السودان الفعايل يا جعل يفتاح من كفه بخيله اشهد انه فعل قايل وطايل واشهد انه فخر الاهل والقبيله اشهد ان الفعل قايل وطايل واشهد انه فخر الاهل والقبيله